ومنورة بن داود الحد الاثنين مات فيها وياك الثلاثة أربعة ضربوا القوه برا هناك لان هذا كان الناس في وضم تغيروا و وجدوا يار في اكثر شافوا ابن ابنه الدقادي خارج هرب يا تبعوه في منين جاي بالطيارات كاين الناس اللي ضربوهم بالطيارات يا تبعوهم هادو الناس سيالوا وولدك دي ديك ديما نموت العفان ملي كان سيدي شبابين تقولوا لما أولاد الحقد حب ضربهم من الطيارة ماتوا في الجو الناس طلتهم ماتوا نهار الأربعة تحط هذاك جاءوا النهار الأربعة حطوا العسكر هنا، جاءوا قدام ضرب المحب و في المقر، جاءوا على خاطر هذول كانوا عندنا تو هنا، قالك جاو الكاميونات عرموكات، مباشين وعمرين عسكر، حطوهم ثم و رجعو فاني عمرو و قالك <hesitation> العسكر، دار حلو واحد حدا واحد واحد واحد من دار المحب و دار ضرب قنطار ما أتعرفه. السهمين. أيه. داروا واحد حدا واحد واحد حدو واحد واحد. الوقت فش أمروا لهم من طريق القدام. هالطرق هذي يجي. من هالقدام اللي وراهمت الحضور. وهذا ل... وهذا التقرير اللي... اللي داروا من طريق القدام. على حساب القائد اللي كان عندنا القائد بالحال قال لهم ها قال لهم هذاك من الطريق القدام هم اللي داروا ها الخسارات وداروا ها المال اللي ضابط رو خ... بد بديك القضيه ديك العسكر اامروا لهم وما شغلوا كانوا خيان تي لحقوا الخيان اللي صابوا يهزيده يزيد نديو آه، العيالات ما كيدوش معه الدراري الصغار ما كيدوش معهم والناس اللي هما شيوخ ما يقدرواش يضروا فما تيدوش يا هذه هذه فيها داروهم فيه دارو اضروها هما دارو هم بعد ما مزيناها اي و صحيح قد ما كان نديو يسوق المهم بهاي مونيت مزيد <تصفيق> مزيد يقولوا له كل شيء ما ما يخلو لهم تحر والخيام يدرو فيها العافية ولا نوادر تعطيناكس كان كانوا كانوا النوادر كانوا الطوب عقلتي على الطوب إحنا كانوا تيجروا عندنا حنا الطوب تاع عندنا إحنا كم فيهم أيوة. تيجروا فيهم العافية والخيام <تصفيق> و... ولكن آتي فوتهم الهي اللي قاعد في في تيطفي تدخل تدخل ما و شيء عن نوادر وهاي يعني واحد سيد كان هنارا الكبير قال لهم النادر ما تروح شيء خلو دخان القبيل لهم شو رأى كانوا رجل وقالوا تفوهن، كان ترى الرجال لما تيت أو أو كانوا مخصوني العبر متامر. أيه يا خلو يقولوا هو بشواه بشواز رجال كلهم كل كان تتحمير ولكن سيدين بهم مالين كل كلشي اللي كان نسدا عمر ومه... عمر حرف بالقرباط يا رب و بعدنا مسجد باش ما عاود أبشاو... هاد تعرف تعرفي يا بعي نعرفتيها الناس تلت النهار يا بعي داروهم في شي زرد جوف و بوغتشم ومار لهم روسهم هذا يوم الاربعاء فلا شيء الناس تتحالف وتاتوا صم على ريته عيد اغير المغرب طب واحد ما يبقى اذا ما يهربوا ما قبل تو لو قبل تحشمش خلطه ولا عرموك كانينه ارموكم من جو هذا كلادم كله المال وقدره في الله ربك عرفت ب 420 بقى المال دارع الخيله وبقاره وغلمه وذلك كل كي كين اللي الدو كل شيء بقا دارع ماليه رفدوم جابوا حد سيدي واحد حل... وحدي فرغوا شي حاجة هنا في الدار هذا المحبه عن فضل وشي الأخرى الدوه اللي عين عيشاء وكين الغار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 داخلين في ناس من عندنا هنايا، تلتيام جابوهم جابولهم خبار ما عرفوهم فين كاينين، قالو راه قلنا الأربعا الخميس الجمعه السبت الحد، الحد علمو الناس قالولهم تعلمو ديرو العلامات، تعلمو زمن لفرنسا، الزوايا انتاصرت لا علمونا باش ميبقاوش زعما تيضربوهم ميبقاوش يشدوهم ميبقاوش، دارو هاذيك و <hesitation> يوم الأحد دار هاذيك <hesitation> دارو العلامة دورة ديال الشمعة فيها قالوا زوج سخونه يعرقبوهم وشي واحد جاي. فرانصاوي في طيارة جاي لهذيك البلاصه شو هو اشمن هذا الله اعلم قالك تحرك بلي الحظ ما عارفينش من فين من اللال في هذيك البلاصه كان فيها هذا الشيء هذا فالقحوله وكان بنادم ملاين تماك مجموع و تيستناو في في هذا اللي جاي اش يدير الله اعلم ما لحقش <تصفيق> مرح شمال احبصر من عندك الشيء اللي بابا ياك اسيدي الناس ج... الناس قالوا لهم تجيبوا جي... اللي عندهم كحله كي ما كان نوعها جيبوهم و وديروا و العلامات في الصواب في الصواب عندنا حنا في الحد والناس رفضوا رفضوا اللي عندهم كحله برا في <تصفيق> وطلع الشي بعضين من هلو قايد بوخار النهار فاش كانت العافية تيضا حقو قلقو أيت عبد السلام رامتا حرقو هذي تحرقو كانوا الناس تيحرقو هلوك حصايدو عدا يحرطوهم كانوا خسلاء بزال وواجشاهو العافية عدا عبد السلام ديوم نحنا ورواب في الشرق قالوا راهم أتيت حكوا بيناتهم قالوا هاي تعفزهم را ما حربوا؟ يواهي اذي مهار الحد بشو اللي بسو قالوا حب جات مجيانين اللي عندو شي سي فيما ولي عندو ما كان حفا كان واضح مش هازي دين حتى ما زمان حضرة الإعلام والله ما أخاته خافي جات القوة جمعتهم كل شيء. جابو على رجيهم من الحد الحد برك غادي نوغنوا والمعطرين جابو بلا رجيهم في الدار اليوم بكل الطرق لهم والو حتى لها الدار ها هي المهمات خلوا لي عادو بغا اللي بغا بغا الخل اللي جرح خل. ما خلاه بقاو كل شيء كل شيء دارت الماء ومالهم جابو من شدو القايد بالحال بنفسه قالو لو هاشي مغاديش يديروه غير غير الناس عالرعيه هاكا كانو يقولو هاكا من الأمر ديالو موش ها؟ تساوش الدو معاهم؟ أييه على خاطر دار التحقيق صرناه البلاصه لي كانو فيهم الناس ركلت كلات كانوا تديروا لهم الضوء هنا فيه ودنه <تصفيق> الواحد من يتطربوا تي... بالضوء تطيروا بتاح الله إياه <تصفيق> هذه السيدية القائد من الحاج ولا داخل ما و دازت وحد المدة دا من الخمسة يوم من هذه الصحه هزوا الناس الحبس عامر وهذا الغار اللي قلنا عامر هزوا الناس لدار دون دوم فنان في القانونات هو محضرهم لوحوا لواحد القريه يقولوا قريه القاضي بندروس قاضي القاضي في سماته أنا لحقت عليها في مشدتها، كيف سباتة؟ ها؟ سباتة؟ واش عرفتي سباتة؟ كاينة القرية ديال القاضي بن دريس تما، كنا خدامين و مشيت عليها، و فيها هي كبيرة و الوسط خاوية، المحالات مع الجنان. والوسط خاوي شدو يا دارو لكرياج السلك و دارو حويشات تيدخلو فيه بنادم قبل الشمس قبل السمر سادين عليهم تما أه؟ سادين عليهم تما و سادين عليهم <تصفيق> و... والو تيجيبولو من الناس هل الدار البيضاء. قالك تجيبوا الخيش كانوا مشاو ديالنا حنا، قالك الخيش تا- من فوق من ديال الخبز، ديال الخبز اسيدي ديال الحوايج ما مي... يلبسو الناس و كل أش تجيب و موكلوهم تماك موكلوهم بالماكله، أهل الدار بيهم، زعما في هذيك. بعد 26 شحار... يوم شهر قبل رضيالي يعني في الدوم تبور عود جابوهم داك يتلقوا فيهم جاء واحد القايد جديد يقولوا له القيد على القبر بدخل هنا للوالسان بحل الرحمة ولكن الرحمة عدو عضل... الله